بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی گریٹ ویوس گڈ آفٹر نون دی گریٹ میں انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ آج میں نے جو دعا مانگی تھی جو پرورگار سے دعا مانگی تھی کہ پرودگار مجھے میز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے آستان آخری آرام کا استنبول میں حاضری لگوانے کا شرف بخشنا مالک کائنات کا کرم ہوا میری دعا پوری ہوئی ارے سنو سب لوگوں سنو ڈی این این کا یہ میزبان گناگار میزبان یقوب جاوید کے معنیٰ اس وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ہاں قیام کیا سردار المبیا سردار المبیا نے قیام کیا وہ ان کے آج میں آستانہ پہ استنبول میں حضرت ایوب سلطان یہاں کہتے ہیں ایوب سلطان انصاری رحمۃ اللہ علیہ ذرا غور فرمائیں ذرا آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا جشن ہوتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے کیا کیا وہاں سارے بچے بوڑھے دوست تمام محلے والے بھی کہتے ہیں ان کے گھر مہمان آ گیا اور جس شخص کے گھر جس خوش نصیب انسان کے گھر اور وہ کیا, کیا ماں نے جنم دیا ہوگا ایوب کو جس نے جنہوں نے اس وقت تنگی کے دور میں تلفی کے دور میں مشکلات کے دور میں جب آپ تو شیف لائے مدینہ شیف تو آپ نے اپنا گھر پیش کر دیا اپنا ہر تن من دھن پیش کر دیا اور آپ کی اونٹنی امام المبیا سردار الامبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کے کے در دولت پہ وہ تو غریب خانہ تھا ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا غریب خانہ تھا اس پہ امام المبیا کا قیام ہوا آپ نے خدمت کی آپ نے جت جو کچھ تھا پیش کر دیا اور پھر تاریخ میں رقم نام رقم ہو گیا کہ امام الانبیاء کا پہلا قیام پہلا قیام حضرت ایوب انصاری رحمتہ اللہ علیہ جن کو یہاں ایوب سلطان کہتے ہیں ارے کمال ماں نے جنم دیا ایوب جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ سردار الانبیاء کا میزبان اول بنا اور پھر وہ خدمت کی پھر آپ نے وہاں آپ کے امام الانبیاء کے در پہ ان کے قدموں میں زندگی وقف کی اور پھر وہاں سے ہجرت فرما کے آپ ترکی استنبول اس وقت سے کستنتنیا کہتے تھے یہاں تشریف لائے یہاں پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور آج دیکھیں پھر ان کا نام مٹ گیا ہٹلر کا نام مٹ گیا بڑے بڑے ترم خانوں کا نام مٹ گیا بڑے بڑے جنہوں نے راج کیا جو کہتے تھے خزانے جو ہیں ان کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر لدی جائیں تو پھر بھی وہ ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی ان کو ویٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے نام کہاں گئے شداد کا نام گیا کہاں گیا ابو جیل کا نام کہاں گیا ہندہ بدبخ کا نام کہاں گیا رل گئے سب مٹ گئے مکہ فتح ہوا سردار و لمبیا تشریف لائے سردار و لمبیا کے یہ جو جان سار صحابی تھے یہ صحابی رسول آج دیکھیے یہاں کتنی رونق لگی ہوئی ہے ہم ابھی آپ کو اس کے لائیو مناظر دکھا رہے ہیں ہمارے پیچھے اس وقت زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے زور کی نماز ادا ہو رہی ہے اور لوگ جوگ در جوک کون آتا ہے اجڑے ہوئے قبرستانوں پہ کون آتا ہے لیکن امام المبیا کے اس آخری آرام گاہ پہ تمام دنیا لوٹی ہوئی ہے تمام دنیا امڑی ہوئی ہے کس دنیا کے تمام کونے کونے سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس وقت اپنی حاضری لگوا رہے ہیں فاتحہ کہہ رہے ہیں دیکھیے جن پہ پہاڑ ٹوٹ کے ظلم کے جن کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا ہجرت کر دی ہجرت کر دی اور چند ساتھیوں کے ساتھ آپ نے گھر بار چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا پھر آپ فاتح ہوئے فاتح ہوئے اور فاتح ہونے کے بعد سب کو معاف کر دیا سب کو درگزر کر دیا سب کو اپنی امان میں لے لیا اور پھر جو آپ کے صحابی ہیں ان کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا اور میں خوش نصیب ہوں میرے اولاد خوش نصیب ہے جو جو یہاں اس آستان ایوب سلطان رحمتہ اللہ علیہ صحابی رسول میزبان اول کے اس در پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ سردار لمبیا سردار لمبیا کے میزبان تھے جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا خدمت کی اور آپ کے آرام کا خیال رکھا خیال رکھیے مہمان جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن کیا میزبان ہوگا جن کے ہاں جن کے ہاں اونٹنی رک گئی جن کے ہاں آپ نے قیام کیا وہ کیا میزبان ہوگا اور آج اس میزبان کے آج اس میزبان کے روزے کے اوپر آخری آرام کے اوپر انسانوں کا ایک سمندر ہے اور دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے کہ یہ وہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور پھر وہاں اس کو جہاں حضرت یوب نصاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ گھر ہے وہ رہائش گاہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم پڑے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں رحمۃ العالمین کے قدم پڑے جہاں قیام فرمایا وہاں اس گھر کو زینت بنا دیا گیا وہاں لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد ہے اور اس گناہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ وہاں بھی جا کے نفل ادا کیے دعا کی اور پر اسی طرح میرے مالک کائنات میرے اوپر کرم کرتا رہے اور آپ کا یہ میزبان آپ کا یہ میزبان یہ کریا کریا گلی گلی ملکوں ملکوں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقشِ قدم پہ چلنے والے صحابی ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے درو ان کے دروازوں پہ مجھے لے جا کے حاضری لگوانے کی کافی قطع فرمائے بہت سارا خیال رکھیے آئیے سب مل کے دعا کریں کہ پرورزگار ان کے تفیل ہمیں نیکی کی توفیق دے ہم اپنے مہمانوں کی خدمت کریں ہم بد تہذیبی سے بعض آ جائیں ہم حلیمی سیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ ہو محبت ہو تاکہ مسلمان دنیا میں ٹیرس کے طور پہ نہیں امن کے دائی کے طور پہ جانے جائیں بہت سارا خیال رکھیے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان یقوب جاوید کمیانہ کو ایوب سلطان رحمۃ اللہ علیہ معروف ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ میزبان اول کے اس در دولت آخری آرام گاہ سے اجازت دیجیے ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اسٹیٹ یون پاکستان ترکی زندہ باد پاکستان سلامت رہے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق توحفی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد اس وقت آپ کا میزبان یقوب جاوید کمیانہ ڈی این این استنبول سے یہ بالکل میرے سامنے ایوب سلطان معروف ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ میزبان اول صدار المبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پہ ہیں آخری آرام گاہ پہ ہیں آپ کے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو کتنی خوشی چڑھ جاتی ہے کیا وہ جاتا ہے اپنی برسات سے زیادہ اس کو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے جاتے ہوئے تحفے دیے جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیے یہ کتنے خوش نصیب حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ان کے گھر امام الانبیاء یہ جی میزبانی اول ہیں سردار الانبیاء رحمت العالمین آپ کے ہاں تشریف لائے آپ نے ان کو تمام جتنی بسات تھی آرام مہیا کیا کہ میں ان کے حضرت امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے روزۂ رسول پہ ہوں ان کے آخری آرام کے دیو پہ ہوں تمام دنیا یہاں آئی ہوئی ہے یہ دیکھ کیا لوگ ہیں نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کو دیکھنے کے لیے ان کے آستانہ آخری آرام گاہ پہ رت پڑنے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے حاضری لگوانے کے لیے لوگ کتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیے کیا رونق ہے یہاں ظہر کی نماز ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں میزبان اول سردار علمیا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی رحمتہ اللہ عمین کے میزبان حضرت ایوب سلطان انصاری ان کے ہم روزہ پہ ہیں ان کے ہم آخری آرام دہ پہ آپ کا میزبان جاوید کا معنیٰ کیا خود نشید انسان ہے استنبول میں ہم ان کے اس در دولت پہ موجود ہیں جس پہ جنہوں نے اپنی آنکھیں بھی دکھا دی سردار المبیا کے آگے جب آپ سردار المبیا تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بار سب پیش کر دیا خدمت آرام کا خیال رکھا اور آج دیکھیے یہ صحابی رسول ان کے آخری آرام گاہ پہ دنیا کس طرح آ کے سلام پیش کرنے آ رہی ہے کتنے خوش نصیب ہیں یہ یہ لوگ جہاں آ کے حاضری لگوا رہے ہیں میں خوش نصیب انسان ہوں میں نے دعا مانگی تھی کہ پروزگار میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو کئی دفعہ حاضر لگا چکا ہوں یہ گناہ گار لیکن آج خوش نصیب ہوں ان کے میزبان حضرت عجوب امیر سلطان رضی اللہ عنہ کے اس آستانے پہ بھی میں حاضر ہوں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ نیت کر کے ہوں اور اللہ نے یہ میری نیت پوری کی اور یہاں میں حاضر ہوا ہوں میں دعا گو ہوں کہ پروزگار ان کے ان کی نسبت سے ہمیں بھی نیک نیکی کی توفیق دینا فراڈ سے بچانا جھوٹ سے بچانا گزر کرنے کی توفیق دینا انصاف کی توفیق دینا ہماری عدلیہ جو ہے عمر بن خطاب کے نقشے رضی اللہ کے انہوں کے قدم سے چلے اور پروردگار ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمیں ٹیرسٹ کہتے ہیں پرور ان کو ہدایت دے دے یا نصف و نابود کر دے جنہوں نے معصروم بچوں کے اوپر بمباری کی یا پر ان کا حساب تم لینا میرے مالک پاکستان کو سلامت رکھنا پاک فوج کو سلامت رکھنا عدلیہ کو توفیق دینا وہ انصاف کا پرچم بلند کرے نہ کہ وہ کسی بھونس اور دھاندلی میں آ جائیں کیونکہ سب سے زیادہ جو احتساب ہو رہے ہیں وہ منصف کا ہو رہا ہے میں یہ دیکھیں ہجوم دیکھیں یہ اس وقت جوہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور مالک کائنات کا کرم دیکھیں کہ صحابی رسول میزبان اول جو میزبان اول ہے ان کے ہاں یہ نماز ادا کر کے لوگ آ رہے ہیں ذرا ہجوم دیکھیے یہ ہجوم کوئی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی پروسیشن نہیں ہے یہ ہنگامہ نہیں ہے یہ ہنگامہ ہے حاضری کا کہ یہاں حاضری لگ جائے یہ صحابی رسول ہیں اور آپ کا میزبان ڈی این این استنبول سے یوٹیوب ٹیوب جاوید کمیانہ آپ کو لائیو تناظر دکھا رہا ہے حضرت امیر سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی اس درے دولت پہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے آپ کی میزبانی کی آپ کو ٹھہرایا آپ کو اپنی سب کچھ تن من دھن پیش کر دیا کھلایا عزت دی عزت تو ان کی ہوئی جن کے ہاں قیام کیا سردار اور المبیا نے اس بہت سارا خیال رکھیے آپ کے میزبان نے آپ کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا اور بہت سارا خیال رکھیے اپنی گاؤں میں یاد رکھیے میرے دوستوں کے لیے دعائیں میری فیملی کے لیے دعائیں میرے بچوں کے لیے دعائیں اور ڈی این این کی ننوی سی ٹیم کے لیے دعائیں میری پروڈیوسر کے لیے دعائیں میرے ڈائریکٹرس کے لیے دعائیں اور یہ جو لنوی سی ٹیم میرا ساتھ دیتی ہے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں سی بلس پاکستان ترک دوستی زندہ آباد جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا جنہوں نے عزت بخشی اور اچھی رہائش ہر چیز کھانا پینا میرے مالک کا ایک کائنات کا کرم ہے کہ اللہ نے عزت رکھی میرے دوستوں کو بہت زیادہ پرورتگار اور عزت دے ایئرپورٹ پہ جس محبت سے مجھے اسٹیشن مینیجر علی سر زیدی صاحب کی ٹیم نے خدا حافظ کا ہمارے دوستوں نے خدا حافظ کا میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں یہ جو حاضری لگواتا ہوں ان کی حاضری بھی آگ جاتی ہے اگلے بہت ہی خوبصورت کسی پروگرام کے تک اجازت دیجئے اپنے میزبان جتو جاوید کے معنیٰ کے لیے دعا گو رہی ہے. دی دیکھتے رہیے اور دعا گو رہیے پاکستان ترک دوستی زندہ باد böyle böyle <X2> Çok uzaklısı biraz gel Çek şey, hadi. Çok güzel çekti. Kaydediyor musun? Nereye kaydedicem? Şuradan geriye bas. Nereye basıyoruz şimdi? Anne düzgün çeksen. Hadi düzgün çeksen. İnsanlar bakmak zorunda. Değil mi? olarak gidiyor, Hayır, çocuğun olarak da beni çek. En iyi ben de cuma. En iyi Selran abacığım. En aşkım, en Annenin yanına ya, çekinceceğiz, çekeceğiz. جنوج نانی میرا بن طافرہ سامنے ہے san proklamasyon proklamasyon kuzeyden denilere anne anne anne vardı yani ay kız Metin benim